منورانا يا اندي يا حبيبتي والله ده نورك يا عبير الله يخليك يا حبيب قلبي منورانا اقعدي بقى نستني بقى ايه اما نتغدى مع بعض النهاردة لأ مش هينفع والله يا عبير أنا مش هينفع عامله الاكل هناك في البيت ليه ما احنا قاعدين كلنا هوت والبنات مع بعض وبمفرحانين ومبسوطين اقعدي بقى معانا وخلاص النهاردة ايه ده الباب بيخبط اطلع شوف مين يا جن حاضري يا ماما اطلع شوف مين مين؟ مين؟ ده محدش بيلط يا ماما اتلاقي بره كده يا جنة تلاقي حد مكسوف يدخل ولا حاجة حاضر يا ماما مين اللي بيخبط مين اللي بيخبط على الباب ايه ده؟ وده ايه ده؟ اه اه اه اه, اه, اه. يا جنة طلعت خرجت بره رجعتش ولا قالت مين اللي جنبي بيخبط يا نهار ابيض روحي كده شوفها يا لولي حضري يا طنت هروح اشوفها انا انا اصلا مش قادره اقوم بس هقوم حضر عشان خاطرك يا طنت يا جنة يا جنة يا جنة. يا جنة ولولي يا ليا يا دمام يا طنط مش عارفين يا رؤى اطلعي شوفيهم هتلاقيهم بيلعبوا بالله ولا حاجة خلينا قاعدين نلعب انا وكوكي هنا بنتفرج على التلفزيون معاكوا، ما تطلعي يا رؤى فيها بس كده بصي عليهم بس حضري يا طنط ما اطلع اشوفهم تيكي معايا يا كوكي ماشي انا كي معاكي، تعالي بسرعة يا كوكي ما نطلع نبص عليهم هتلاقيهم بيلعبوا في الشارع ومش عايزين يدخلوا، تعالي نطلع نلعب معاهم انا وانتي يلا. <تصفيق> ايه تا هو ايه ده احلى كيكه علينا ده الحياه بتن الحياه ايه ده يا انجي انا سامعه حد بيصرخ وبيقول الحقيني يا ماما ده باين صوت كوكي بنتي ايه ده بجد يا عبير انا ما مخدتش بالي لا ده انا سامعه كوكي بنتي بتقول الحقيني يا ماما وعماله تصرخ الحقي بسرعه يا انجي يا ترى ايه اللي بيحصل برا. مش عارفه يا عبير تعالي بسرعه ما نطلع نشوف ايه اللي بيحصل مع الولاد برا اما بسرعه اشوف ايه اللي بيحصل بره انجي سبقتني ما في البنات الحقيني يا عبير بسرعة دلوقتي في الوقت دوت اروح لمين ولا اجي فين؟ يا رب يا رب استروا يا رب يا رب نجدني يا رب يا رب نجدني. ايه مدام عبير؟ بتعيطي ليه يا مدام عبير وعماله تصوطي؟ ايه ده استاذ باتمان؟ الله انت انت هنا؟ ايوه يا مدام عبير في حاجة ولا ايه؟ الحقني يا استاذ باتمان انا لقيت البتاع شايف العلبة الخضراء اللي هناك دي؟ انا هي يا مدام عبير ايوه دي اهو مالها فيها ايه ديت ديت يا دي دي استاذ باتمان شافت بناتي وبعد كده شافت واحده جارتي صاحبتي وبعد كده جت لسه جايه تشفطني فانا جريت جريتي ازاي يحصل كل ده ازاي وايه اللي في العلبه دي انا هروح اقصلك العلبه دي واجيب لك فيها ايه واجيب لك بناتك حالا الله يخليك يا استاذ باتمان بسرعه الله يخليك الله يخليك يا ترى ايه ده طب ده, ده ايه ده رامي ده ولا ده ايه دوت دوت حرامي واحد عزه واحد رئيس عصابه فعمل كل الخطط ديت عشان يخطف الاطفال ويخطف الناس ويبيعهم اعضاء يا نهار ابيض ويبيعهم اعضاء ايوه يا مدام عبير انا عارف الاشكال دي كويس أوي. ما يا مدام عبير انا هجيب لك بناتك وهجيب لك القصه والقطه صاحبتك اللي اسمها انجي ديت وهجيبهم باذن الله حالا انا هو اطلعهم لك واودي دوت الراجل ده في ستين ده الله يخليك الله يخليك يا اسس باتمان طب يلا يلا الله يخليك بسرعه انشي روحنا نشوف البنات انا اجيبهم لي قومي يا مدام عبير انا هكسر لك البتاع واجيبهم له اوه والله أه. انجي انجي انت بقيتهم انت الله يخليك هات البنات كوكي كمان هات حاضر هجيب لهم كلهم حالا يا مدام عبير واجيب كمان اللي خاطفهم واجيب 60 داهيه اه اه طب يلا بقى لسه جنه ولولي لسه جنه بنتي ولولي بنت انجي ايه ده بس مفيش حد تاني جوا يا مدام عبير ازاي إيه ده جنه بنتي ولولي بنت انجي اه انا كده فهمت الحكايه الاستاذ وما لحقش ياخد ضمه فخد التانيين الاولانيين خدهم لحقهم انا هجيبهم لك ما تقلقيش يا مدام عبير انا هجيبهم لك واجيبلك الحرامي وهوديه في ستين داهيه ماشي يا مدام عبير يلا يا, يا نهار ابيض يا يا انتي يا, يا كوكي فوقهم ايه ده احنا كنا فين يا عبير مش عارفه يا انسي انت في حد يا عبير خدكم خطفكم يا نهار ابيض بجد يا عبير امال فلنولي في بنتي فين لولي فين لولي فين ما ايش يا انجي باتمان الاستاذ باتمان هو اللي طلعكم ولولي بنتك وولولي وجنه بنتي مختفيين الحرامي خطفهم ولسه ما جوش لحد الان قال هيروح يجيبهم يا نهار ابيض يا رب يعرف يجيبهم يا عبير ما ايش يا بنتي ده استاذ باتمان ده ده, ده, ده قوي جدا وجامد جدا وهيجيبهم لنا ان شاء الله ما تخافيش تفضلي يا مدام عبير جبت لكم بناتكم هم بس هم نايمين هو خدرهم وادالهم بنج انا جبت لكم بناتكم شكرا يا اسس بتمان لولي وجنه لولي جنة فوق يا حبيبي فوقهم. عايزة حاجة يا مدام عبير? لا يا استثبت مين الله يخليه. اطفالكم كلها عندك ومدام انجي جبتها لكم بالف سلامة. ماشي يا مدام عبير? انا دلوقتي هروح للحرام عشان هو ما يعرفش اصلا ان انا خدتكم لسه. ده انا هروح له على غفلة. وهمسكه حالا اهوت وهسلمه الاسم الشرطة. عشان لازما ياخد جزاؤه. هو مش هينفع لازما العدالة تاخد حقها. وكده مش هينفع دوت اعضاء كبير ضمة أ... تجار اعضاء كبير كبار في البلد وبيبهدلوا الدنيا وبياخدوا الاطفال كلهم يبيعوهم عشان ياخدوا الفلوس كتير من اعضائهم يا نهار ابيض يعني احنا كنا هنموت كنا هنروح بيعه الاعضاء بتاعتنا ايوة يا مدام عبير فما تخفيشي الحمد لله لو عزتي اي حاجة انا سبتلك رقم تليفوني لو عزتي اي حاجة كلميني في اي وقت هتلاقيني عندك الله يخليك يؤدي. الله يخليه. الله يخليك يا مدام عبير. مع السلامة. مع السلامة يا مدام انجي. يلا. مع السلامة يا بنات. الحمد لله الحمد لله يا انجي ان هو جابهم بالسلامه وجابك انتي كمان يا حبيبتي ايوه يا عبير انت تهديت خالص يا عبير البتاعه جوه كانت ده زي ما يكون فيها كهرباء ولا مش عارفه فيها ايه كنت هموت حاسه ان انا كنت هموت الحمد لله يا انجي الحمد لله الحمد لله يا عبير يلا يا اصحابي عجبكم الحفله النهارده بسرعه ما تنسوش تعملوا لايك صباع فوق واعملوا اشتراك وشير لقناه مامي الكوكي وبسرعه يلا عشان يجي كل الحلقات الحلوه بتاعتنا با Bye.